Зараз стало актуальним, особливо під час війни, слідкувати за своїм емоційним станом, тримати себе в ресурсі, відновлювати свій ресурс. Багато фахівців, психологів радять відпочивати. І в цьому відео я хочу звернути увагу на те, як ми відпочиваємо і як звикли вимірювати результативність своєї діяльності. Ми точно про це чули, але можливо не звертали належної уваги на важливі моменти і тому деяку діяльність або бездіяльність в своєму житті могли б вважати зайвою та непотрібною. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Для організму людини відпочинок – це насамперед відновлення втрачених ресурсів, запасів Ну, ще можна сказати, енергії. Відпочинок нам може бути потрібен після фізичного навантаження і також після ментального, коли ми думали, концентрувалися, напружували мозок. Відпочинок може передбачати примикання з однієї діяльності на іншу. Але правильніше сказати, що це відсутність тієї діяльності, яка призвела до втоми. Тому, якщо у нас було, наприклад, ментальне навантаження у якості відпочинку, ми можемо розглядати фізичні вправи. І може бути навпаки. Втомат – це коли ми витрачаємо розумові, фізичні і психологічні ресурси. Якщо подивитися на це такого, з фізіологічної сторони, то цей процес можна описати так. Клітини виснажуються і більше не можуть виконувати роботу. Їм потрібен час, щоб накопичити енергію. Відновлення ресурсів, звісно, відбувається і під час сну. Також нам потрібна їжа, щоб добре себе почувати і мати також фізичні сили. І нам потрібно, на що ми і будемо звертати увагу, це байдикування. Байдикування в більшості випадків не передбачає те, що ми нічого не робимо. Хоча таке може бути. Це індивідуальне для кожного. Легкі прогулянки, одноманітна така діяльність, яка не потребує концентрації уваги і приносить задоволення та розслаблення, контакт з природою, спілкування його відсутність. Словом, організму в момент в тому не хочеться перемагати, конкурувати, йому потрібна така зона безпечного комфорту, де він зможе підзарядитись. І саме тут з байдакуванням виникає багато проблем. Тут я хочу поставити таке запитання. Як найчастіше ми оцінюємо ефективність витраченого нами часу? В більшості випадків ми будемо брати раціональні критерії. Що ми зробили корисного, що ми змінили, що завершили, скільки грошей заробили. І саме так, через критерії результативності більшість з нас оцінює і час для відпочинку. Є таке переконання, що витрачати час треба з користю. Тому ми можемо перемикатися з з однієї діяльності на іншу і намагаємося завжди щось робити. І тут є головна проблема. Ми не звикли застосовувати так звані емоційні критерії. Далі наведу приклад, щоб було більш зрозуміло. Я пішла на вулицю, просто гуляла дві години, не заходила в магазини, не зробила покупки, не спілкувалася з друзями, не займалася спортом, просто гуляла. З точки зору реальних результатів, які можна побачити, які візуально відчути можна, я нічого не зробила. Але я відчуваю, що це дозволило мені заспокоїтись і мій емоційний стан став краще. Це емоційний аційний нераціональний критерій, який я можу відчути. Це відновлює мої ментальні психологічні ресурси. Так от, ми не звикли користуватись такими критеріями, тому що сучасний світ орієнтований на досягнення результатів. Треба зауважити, що відпочинок після фізичної праці ще якось соціально сприймається, і ми самі краще відчуваємо фізичну втому. Відпочинок після ментального навантаження тут все складніше, і така втома не така очевидна. У багатьох людей є переконання, коли я відпочиваю, нічого не роблю, я роблю щось погане. Для того, щоб себе якось виправдати, люди можуть байдикування також пов'язувати з іншою діяльністю. Є запит або потреба просто посидіти, нічого не робити. А людина п'є чай з чимось смачненьким. Це більш соціально якось сприймається як якась норма. Цікаво, ті, хто палять, мають логічний аргумент робити перерви, тому що вони мають ось таку звичку. Людина, яка не палить, для неї немає такої причини встати і раз на годину просто вийти на 10 хвилин на вулицю або з кимось поспілкуватись. Моя подружка мені розповідала, що відпочиває під час того, який роблять манікюр. Бо тут залізабетонний аргумент, коли вона може точно нічого не робити. Навіть там, смартфон незручно переглядати. Ментально під час цієї процедури вона відпочиває. Ну, ще приклад. Деякі люди можуть так запланувати собі відпустку, напхати туди всякої діяльності, відвідування всяких місць, що після відпустки вони ще більше втомлені, ніж до відпустки. Це знову ж історія про відпочинок з користю, парадокс, просто сісти і посидіти, і нічого не робити ми собі дуже часто не дозволяємо і відчуваємо привину, тривогу, навіть починаємо нервувати. В сучасних реаліях війни в Україні можна відслідкувати такий ефект невимкненого світла. Це тоді, коли відповідно до графіка світла повинні були вимкнути, але цього не відбулося. Тоді можуть виникати різні некомфортні емоції через думки, що світло ж є, треба щось робити, завершити якісь справи, не можна сидіти без діла. Тут і тривожність, і нервування, почуття провини, претензії до себе, бо час, коли є світло, треба використовувати максимально ефективно. Насправді, треба собі інколи нагадувати, що всього не передбачити і не можна постійно вимагати від себе бути максимально ефективним. Сьогодні образ успішної людини важко в'яжеться з тим відпочинком, на якому може наполягати організм або наше тіло. І саме тут з'являється величезне поле для почуття провини. Відразу згадується, що не всі справи ми ще зробили, в голові спливає така нав'язана соціумом установка, досягти результатів можна тільки старанною працею, яка не передбачає, звісно, зупинок. Заслуговування відпочинку – це, взагалі, окрема історія з нашого минулого. Багато хто думає, що, щоб чогось досягти, необхідно працювати донестями, завершити, досягти результатів, і тільки після цього можна трохи перепочити. Зміння відпочивати – навичка, яка, на жаль, найчастіше приходить із вигоранням. І тоді це вже просто необхідність. Щоб навчитися відпочивати та не доводити організм до такої критичної точки, потрібно виділяти систематично час для відновлення та розібратися з цим почуттям провини. Але для того, щоб себе це почуття провини зняти, треба додати емоційні критерії, оцінки того, що ми робимо. До критеріїв ми ще повернемось щодо систематичного періодичного часу для відновлення ресурсів. Мабуть, ви чули про такий метод Помодоро. Це метод керування часом в робочому процесі. Тут використовується таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали. Умовно ви 30 хвилин працюєте, а потім робите перерву на 3-5 хвилин. Мені такий принцип здавався безглуздим, але насправді тут є логіка. Якщо брати наш ментальний ресурс, роботу головного мозку, то йому набагато простіше, швидше перезавантажуватись, відновлюватись, якщо буде можливість трохи відпочити, поки він ще не втомився. Тобто починати відпочивати треба до того, як є відчуття втоми. Тоді для відновлення потрібно лише 2-3 хвилини, і так можна ефективно працювати набагато довше в порівнянні з підходом, коли спочатку треба зробити роботу, завершити завдання, а вже потім відпочивати. Я спробувала, у мене виходить так. 30 хвилин, сигнал таймера, потім 2-3 хвилини, я ще завершую те, що роблю до логічного моменту, зберігаю файл і потім перерва. Я сижу за компом, тому мені краще робити фізичні вправи протягом перерви, просто походити. Тут як і висновок, ми швидше відновлюємося, якщо починаємо відпочивати, коли в нас ще немає стадії вигорання та немає втоми. Це можна застосовувати і до планування вихідних, відпустки, і взагалі до планування відпочинку. А тепер повернемося до критеріїв, як ми оцінюємо проведений нами час. Звісно, нічого поганого немає, якщо ми оцінюємо і використовуємо раціональні критерії, результативні критерії щодо оцінки нашої діяльності. Але я хочу запропонувати хоча б інколи ставити на перше місце саме емоційні критерії. Задавати собі запитання, що я відчуваю після того, як я це роблю. Якщо якась діяльність забирає багато ментального ресурсу, але ми не можемо це не робити, то звісно треба відповідно планувати відновлення. Щодо оцінки часу для відпочинку, то тут емоційні критерії, тобто ставити запитання, що я відчуваю, вони повинні бути на першому місці. І це може сильно змінити зміст відпочинку. Без цих критеріїв певну діяльність або без діяльність, ми можемо віднести до категорії, що це зайве. Ну не можна просто ходити і гуляти без діла, не можна просто сидіти в кафе і протягом години пити каву. Якщо це відновлює емоційний ресурс, це основне, що треба робити. А ми дуже часто навіть і не знаємо, що дає нам сили, що нас відновлює, особливо якщо це про ментальний відпочинок. З фізичною втомою тут трохи простіше. Через емоційні критерії, якщо їх впровадити в своє життя і навчитися на них опиратися, зробити їх більш важливими, ніж досягнення результатів, можна дати собі дозвіл на реальне байдикування, дозволити собі якусь дивну діяльність або хобі. І можливо, щоб з цим розібратися, треба звернутися до фахівця або до психолога або для себе додатково дослідити цю тему от, про вміння відпочивати та відновлення емоційних ресурсів. Щодо тематики мого каналу, я хотіла показати, що через відсутність застосування таких емоційних критеріїв, коли ми оцінюємо свій емоційний стан, ми часто вважаємо зайвим те, що насправді є дуже важливим та вкрай необхідним. І відсутність такого підходу не дає нам можливості стати максимально результативними. І тут не про готову відповідь, а навпаки, щоб вловити ідею, задуматись і розвинути для себе цю тему. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, ми продовжуємо триматись, ми віримо в нашу перемогу. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, ми тут говоримо про те, як не протягнути зайве у своє життя і не загубити необхідне. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.